Et viktig princip hos oss, det är att vi ønsker at de som skal veilede en modul når det kommer til å gjennomføre, også er de som er med og utvikler. Det bygger vi kort og greit på at det er mye enklere å veilede når du har tilhørighet til fagstoffet. Flere av oss har nok prøvd på å undervise andres undervisningsopplegg, og jeg føler hvertfall personlig at det aldrig blir så godt som det undervisningsopplegget jeg har lagt selv. Derfor er det et godt prinsipp at når vi skal sette oss ned og finne ut hvem som skal idemildre, så prøver vi å tenke litt lengre sikt. Hvem skal utvikle og hvem skal undervise, veilede kurset når det faktisk setter i gang og starter i virkeligheten. Så det er en viktig aspekt med å prøve å finne de riktige menneskene. Et annet spørsmål som vi ofte stiller oss i starten av en sånn process prosess, det er Inne har vi denne kompetansen in-house, altså den kompetansen vi trenger for å lage dette her, har vi det blant vårt eget personale? Eller må vi rekruttere eksterne til å produsere noe av innholdet her? Vi må vel være så ærlige at ofte så er kompetansen bedre der ute enn det vi har tilgang til her inne. Nå finns det riktig nok en del utfordringer når vi skal utvikle og undervise nettkurs i forhold til formelle krav, som vi ofte møter med studiepoeng, nemlig at vi må ha noe sånt nå som 50 i hovedstilling på Høgskolen i Østfold, og så vi har et sted mellom 20 og 30 prosent i førstekompetanse på bachelornivå. Så det er en del formelle krav vi har å forholde oss på Høgskolen i Østfold. Men egentlig så går vi ut, og så stiller vi oss spørsmålet vem er best i Norge på å undervise dette her? Og hvis vi finner ut at det er et annet menneske i Norge som er den personen, så er jo da neste oppfølgingsspørsmål: er denne personen villig til å hjelpe med å utvikle kursinnhold hos oss? Veldig ofte så er det veldig nyttig å ha et nasjonalt nettverk være med på forskjellige konferanser, samlinger og så videre, slik at du har en oversikt over hvem som har kompetanse på dette området. Og vi ser også på om denne personen har publisert innhold i en eller annen tekstype på forhånd. For det vi typ kan gjøre da, det er at vi spør den personen, kan vi få lov å benytte det innholdet du allerede har laget, mot at vi betaler deg godtgjøringspenger inn i dette prosjektet. Og så vil vi alltid at vi skal være med på å spisse fagstoffet inn mot vårt studietilbud. Ofte så er det jo ressursene du har tilgjengelig i prosjektet ditt som bestemmer hvordan du kan på en måte fordele ressursene. Når vi idremildrer, så idremildrer vi ofte på hele kursnivået først, og så idemildrer vi på hvert enkel modul, eller redaksjon, som vi kaller det på. Som vi skal snakke mer om i den neste siden i dette kurset, så vil vi ikke ha alt for store redaksjoner til å lage og være på brainstorminga i en modul, under prinsippet «jo mer kokker, jo mer sølv». Og til slutt, pass på at idemildringen og den faglige diskusjonen ikke tar for lang tid. Det er en veldig nyttig prosess. Når vi idemildrer, så på vi, lar vi alle notater komme ned til å begynne med, før vi spesialiserer oss og trekker sammen flere overskrifter i én, og, og samler oss til slutt. Så vi starter hvit og avslutter ganske stramt mot slutten av idemildringsperioden. Men jeg har hørt eksempler av utvikling av nettkurs där man på en måte har sotte og brukt 30% av resursen man har tilgjengelige for å produsere et nettkurs uten å ha produsert ting. Det er viktig å ha i hodet at vi skal faktiskt levere produkter til slutt, og ja, det er greit med en fagdiskusjon, men ganske kjapt må vi over fra diskussion til produksjon.